Před chvilkou jsem si prohlížel fotky nominovaných alejí v anketě Alejroku Roku a byl jsem úplně v úžasu z toho, kolik je tady nádherných míst a nádherných stromořadí. Těch alejí je tam celkem 94 a já bych úplně nejradši všeho nechal a jel všechny ty aleje proskoumávat. No a vy se můžete podívat na stránky www.alejroku.cz, protože od teď začíná hlasování a hlasovat můžete i vy.